Тут тримають військовополонених російської федерації. У кімнаті перебувають від 8 до 10 осіб. Серед них 19-річний військовослужбовець Михайло, служив за контрактом, приїхав із Оренбурзької області. Умови утримання хороші. кормять три рази в день. Медицинську допомогу оказують водят на прогулку. 27 февраля я был ну, в плен сдалась. С семьей удалось связаться вам? Да, я в первый день связалась и потом еще связываюсь у станові понад 90 військовополонених російської армії. Умови для них ліпші, ніж для українських ув'язнених. Це передбачено Женевською конвенцією, розповів міністр юстиції України Денис Малюська. «Ключова, для чого нам потрібні військовополонені, це обмін можливість дістати наших військових з російського полону. Відповідно, тут дзеркальна історія, як тільки цих хлопців, які ви бачили, відправлять обміняють, їх там одразу ж допитають, допитають про умови, допитають про те, як вони утримувалися, що вони І якщо б ми тут поводилися з ними не з дотриманням Мишневських конвенцій, дзеркально б історія відображалася там. Тут не курорт, м'яко кажучи, тут вони не відпочивають, не насолоджуються життям, але мені здається, що Суб'єктивно для них тут явно безпечніше ніж на полі бою. Полонени годують тричі на день та виводять на прогулянку щонайменше на годину. Усі, хто тут перебуває, чекає на обмін. До них не застосовується сила, катування. Вони ведуть себе порядно. Вони Всі у тому сенсі, що вони слухають команд і не намагаються чинити бунтів. Хоча їх можна зрозуміти, вони очікують обміну. Їхня поведінка на полі бою була б іншою, вони б не виглядали як ягнятка, як вони зараз виглядають. На отримання одного полоненого Російської Федерації щомісяця із українського бюджету витрачають близько трьох тисяч гривень. Російських військовополонених тримають окремо від українських ув'язнених. Міністр каже, одна із причин – безпека окупантів. Криміналітет, Ув'язнені засуджені залишаються патріотами, в них є своя кримінальна історія, але настрої всередині в'язни досить патріотичні. У нас немає особливих бунтів, у нас там, авторитети розуміють. І, власне, чому ми намагаємось максимально ізолювати військовополонених російських від українських в'язнів? Ну, тому що є ризик того, що їм було б не переливки. Комусь вдавалось тікати суб'єктивних міркувань, всі поверталися назад. Ну, тобто засудженим, ув'язненим, м'яко кажучи, на волі зараз робити особливо нічого. Особливо, якщо це прифронтові території, там набагато небезпечніше, ніж всередині в'язниці. Також в Україні був створений табір та 59 дільниць для утримання військовополонених. У таборі перебувають ті, кого поки не планують обмінювати. Альонанда Анталуха, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.